Олександр Адамський загинув під час виконання бойового завдання під Сєвєродонецьком. Підірвався на міні, розповідає подруга його сім'ї Оксана Якимчук. Його побратими казали, що це перша смерть в, їхньому, в їхній бригаді. Вони були всі дуже віруючі, дуже піднесені. Казали, що... І Ісашко він теж казав що завжди, що я під захистом. Він завжди передавав нам привіти, завжди казав, на все добре, головне, щоб ви жили. Теща військового Надія Миколаївна говорить, Олександр під час участі в антитерористичній операції отримав кілька поранень. Але це не зупинило його піти захищати Україну під час повномасштабного вторгнення. І от зараз тоже кажуть, куди це, я піду, хай молоді не йдуть, я піду, я піду. Ну, скрізь рвався вперед. І всіх так захищав. Він пішов в 15-го, але ж він такий, він, він отримав поранення, він, він не одне ранене. Каже, так, снарядом, осколками ноги цього, повимав осколки, замотав ноги, ну, далі. Те, що загиблого каже, Олександр, коли телефонував родині з фронту, ніколи не скаржився на труднощі, завжди про все говорив з гумором. Він все таке переведе що там. Буває, що дозволиш, чи, чи як? Що там, Саша, як? Та нічого, та ще встаємо, ще все, от, ну так він цього. То щось обідаємо, то ще щось. У військового залишились батьки, дружина та син. Поховали Олександра Адамського на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.